Не вперше користується ковідною тисячею житель обласного центру Дмитро. Каже, вдруге за віртуальні кошти відвідує кінотеатр. Отримав другу дозу, от вирішив скористатися дією, отримав ковідну тисячу. І, ну, і так, як полюбляю ходити в кіно, то думаю, що ну, це приємна нагода рядом, сходити і витрачати її на це. 25 відсотків відвідувачів користуються віртуальною карткою для розрахунку за сеанс кіно в одному із кінотеатрів Хмельницького, розповідає менеджер з маркетингу Володимир Данілов. Січень, взагалі, є класичним місяцем, коли, коли глядач, кількість глядачів в кінотеатрах збільшується, але насправді ми також спілкувалися зі своїми колегами по цеху, дійсно прослідковується збільшення людей в кінотеатрах і вони дійсно активно використовують ці гроші. Від початку року, 2 січня, говорить Володимир Данілов, в кінотеатрі поставлений рекорд по відвідуваній сеансів кіно. І ми от думаємо, що весь січень буде продовжувати в такому форматі. У нас взагалі сім залів, повна навантажність – це 500 місць. І от дійсно ми на вихідні відчуваємо, що у нас майже, майже всі зали sold out і дійсно дуже багато людей. За його словами, працівники кінотеатру пояснюють відвідувачам, як можна скористуватися ковідною тисячою з віртуальної картки. Багато людей звертаються до нас з допомогою про те, як, наприклад, чи можна скористатися, як не скористатися, чи тільки квитки, чи можна і снеки, попкорн на барі використати. І, звісно, ми людям відповідаємо, це всі канали там, в соцмережах, на сайт напишуть, пишуть, нам телефонують, ось, і люди тобто, активно цим дійсно цікавляться. Першою ковідною тисячою в книжковому магазині розраховувалась жителька обласного центру. На камеру дівчина відмовилась говорити, не на камеру каже. Сьогодні за віртуальні кошти купила три книги. За словами керуючої книжковим магазином Оксани Францкевич, у два рази збільшилась кількість відвідувачів у їх книгарні на протязі останнього місяця, коли почали отримувати люди ви цю ковідну тисячу на картку. Мабуть, поток покупців і відвідувачів магазини збільшився в рази. В раз, десь, мабуть, в раз, два рази. Ми очікували, звичайно, такий наплив, але ми більше очікували думали, що це будуть наші постійні клієнти. А зараз, напроті цього останнього місяця, приходять люди, які перше відвідують як би, книгарні і купують книжки. Оксана Франскевич каже, половина із відвідувачів книгарні користується ковідною тисячою. Оскільки в листопаді місяці було, скажімо так, де дуже такі обмеження карантинні, дуже було важко і для книгарні, взагалі, для бізнесу, для, для торгівлі, то зараз це дуже приємний сюрприз, що люди самі пішли і є можливість скористатися цією пропозицією і купувати книжки. Ну і, скажімо так, серед відвідувачів десь, ну, приблизно половина на половину, це люди іменно і покупці, які розраховуються цей ковідною тисячу». Швидкість надходження ковідної тисячі залежить від кількості осіб, які зареєстрували картку у відповідному банку. Телефоном розповіла головна спеціалістка обласного відділу цифрової трансформації та культури Вікторія Остапюк. Якщо людина зареєструвалася до 19 грудня, але кошти на даний момент ще не прийшли, насамперед, необхідно перевірити у застосунку дія актуальні заявки. Для цього необхідно перейти у застосунок, вибрати категорію послуги, потім є підтримка. Якщо заявка є актуальною, тоді не всі ще чекати. За словами Вікторії Остапюк, усю суму коштів необхідно використати протягом чотирьох місяців з дня надходження тисячі. У разі невикористання кошти повертаються до державного бюджету. Вікторія Остапюк говорить, в ковідну тисячу люди можуть витратити у таких установах – книжкові магазини, кінотеатри, театри, спортзали, музеї, концерти, залізничні квитки та авіаквитки по Україні. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.